Утворюється живий ланцюг. Від машини до приміщення приблизно 15 метрів. Стільки ж людей передають один одному пакунки з водою. В кожному шість пляшок по півтора літри. По суті ми представляємо ці буковини, тому що все, що ми сьогодні зробили, нам допомагала в цьому міська рада і всі люди буковини, які скидували нам кошти, щоб придбати цю воду. Допомагають і представники товариства людей з вадами слуху. Організація по всій області налічує понад тисячу людей. Нам для нашої вимоги. Дуже далишитися, щоб туди контрибуции проблеми з вогонь. Будуть буде якісь дауго вам з волонтерам. Я орада, значить, нам допомома даконвати. Борт закривають, та вантажівка їде в інший район міста. Тут вже збираються люди. Волонтери визначили декілька локацій, щоб уникнути великого скупчення жителів. По два брикети в руки. Це 18 літрів. Така допомога дуже полезна, але я хочу сказати, що за все час війни нам перший раз до нашого дому подвезли воду. Это я, я не знаю, ми що, краплі-то якісь, район. Гіна розповідає, що її родина навчилася економії питної води. Ну вот 5 6 на семей три человека Через день нам ми е -е, вода, в трубах. Ну, по не було цього воду, цього. Було... Ще тонн роздано. Вантажівка їде далі. Волонтери з Чернівців працюють разом із Миколаївськими. Декілька людей на борту, інші приймають паки та роздають людям В Чернівцях заснували прихісток, де проживає близько 130 людей. І велика кількість цих людей з Миколаєва. тому ми знали, що саме в цьому місці ми зможемо допомогти. Пройшло все дуже добре, люди дуже вдячні нам були, дуже задоволені. Ми дійсно побачили, що ми не даремно сюди приїхали, та як потреба є дійсно дуже велика. Частину гуманітарного вантажу залишили для військових на позиціях та блокпостах. Олександр Гордієнко, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.